vás pri počúvaní podcastu Združenia Fénix Spotrebiteľ a právo v praxi. Naším cieľom je vysvetľovať rôzne pojmy a slovné spojenia z oblasti spotrebiteľského práva, čiastočne aj z iných oblastí, ktoré s ochranou spotrebiteľa súvisia. Každú 1. a 3. stredu v mesiaci vás podcastmi Spotrebiteľ a právo v praxi budú sprevádzať Veronika Chudiaková a Katarína Kubariaková. Dnes si povieme pár slov o pojme spotrebiteľ. Koho by sme tak mohli pomenovať? Definícia hovorí, že spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania. Znie to veľmi múdro, no skúsme si to približiť na príkladoch. Spotrebiteľom je vlastne každý z nás, každý človek, nakoľko kupujeme rôzne výrobky alebo služby. V uvedenej definícii je dôležité slovo nekoná. Teda, spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania. Napríklad, som spotrebiteľ, ak si kupujem ovú pre vlastnú potrebu. Budem ju nosiť a kúpim si jeden pár. Možno dva, no stále je to o mojej vlastnej potrebe. Ak však nakupujem obuv vo veľkom množstve so zámerom, že ju chcem predať iným osobám, a je to v rámci môjho podnikania, potom sa ja, ako nakupujúci obuv vo väčšom množstve, nepovažujem za spotrebiteľa. Rozumiem. Čiže ak si kupujem tovar alebo služby len pre vlastnú potrebu, som spotrebiteľ. Takto sa to týka aj iných tovarov. Napríklad e, hračky, oblečenie, drogéria, ale tiež nákup dovolenky a podobne. V našej činnosti sa stretávame so zmluvami o spotrebiteľskom úvere. Označenie slovom spotrebiteľ sa teda týka dĺžníka? Áno, hoci pre presnejšie delenie by to chcelo širšie vysvetlenie. V zásade by sme však mohli povedať, že ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzavretú podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, musí mať slovo spotrebiteľský v príslušnom gramatickom tvare v názve tejto zmluvy. Ďalším znakom je to, že dĺžník je identifikovaný v takejto zmluve svojim rodným číslom. Určite je to už teraz jasnejšie. Keď si to zhrnieme, spotrebiteľom je každý človek, ktorý nakupuje tovar a služby len pre svoju potrebu a nie za účelom podnikania alebo povolania. V zmluve o spotrebiteľskom úvere je identifikovaný okrem iných osobných údajov svojim rodným číslom. Myslím, že sme si pojem spotrebiteľ dostatočne vysvetlili. V prípade otázok nás kontaktujte. A ak sa vám náš podcast páči, zdieľanie nás poteší. A nezabudnite pridať hashtag Som priemerný spotrebiteľ. Odkaz na podcast ABCDA spotrebiteľa Priemerný spotrebiteľ nájdete v popise k tomuto podcastu dole. Pri ďalšom podcaste sa s vami znovu stretneme už o dva týždne, kedy sa s našimi milými kolegyňami porozprávame a priblížime vám kto a čo sa skrýva za našimi sloganmi. Prejme vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia! Majte sa dobre a do počutia!